اسهل طريقه النهارده هتعمليها للكنافه النابلسيه هي الطريقه ديت بس تتابعوا معايا الوصفات للنهايه ولايك وشير للفيديو كتير عشان تشوفي طريقه الكنافه النابلسيه بتتعمل ازاي جبت صينيه ودهنتها وحطيتها على جنب هجيب بقى الكنافه واحط عليها كوبايه سكر باودر صغيره وكوبايه سمنه وهقلبهم كده كويس جدا مع بعض لغايه لما الكنافه تتشرب كلها تماما معايا هجيب الصينيه هحط فيها الكنافه اللي انا حطيت عليها السمنه والسكر و شربتهم من بعض كويس جدا وهبدا افردها زي ما انتو شايفين بالطريقه ديت اهم حاجه تعملي لها سمكه حلو وتفرجيها وتضغطي عليها لو عندك صينيه مقاس الصينيه دي بعد ما تحطيها كده وتفرجيها فرده حلوه تحطيها عليها وتبداي تشكلي بيها الصينيه بالطريقه دي هجيب بقى الجبنه موتزاريلا اهم حاجه يكون نوع الجبنه نوع حلو تكوني ضامنه عشان خاطر تديكي المطه الحلوه وهبدا انزل عليها كده في الصينيه من فوق وهكون طبعا مشغله الفرن على درجه حراره 180 وهسيبها تسخن معايا بس كده شويه عقبال ما ايه ما احضر معايا الكنافه اهم حاجه كمان ما تحطيش الجبنه الموتزاريلا في الجناب بتاعه الصينيه عشان ما اتحرقش معي وهحضر الشربات التقيل بتاعي وهبدا احطها على الكنافه اول ما تطلع من الفرن الشربات يكون بارد طبعا ويكون تقيل وهقطع الكنافه وادي الكنافه النابلسيه يلا لايك وشير فيديو كتير باي باي